السلام على الشهيد صاحب القدر المجيد السلام على الشهيد صاحب القدر المجيد من حوى شرف نار الحسين الهاشمي من له في الصحب نصيب وهو في القرب قريب من له في الصحب نصيب وهو في القرب قريب نوره نور الحبيب ابن طه الأكرم الحسين الأوحد عنه جاءنا أحمد الحسين الأوحد عنه جانا أحمد عنه نص بمسند في المشاهد مجملي الحسين بن علي صاحب المقام العلي الحسين بن علي صاحب المقام العلي من كلم الله الجلي في المشاهد مجملي الحسين بن البتول من عيد الرسول الحسين بن البتول من عذاب طاهر الرسول حبه عين الوصول فهو عصر طيب السلام على الشهيد صاحب القدر المجيد السلام على الشهيد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 نوره نور الحبيب ابن طه الاكرم الحسين الاوحد عنه جاءنا احمد الحسين الاوحد عنه جاءنا احمد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 حبه عين الوصول فهو عصر طيبه السلام على الشهيد صاحب القدر المجيد السلام على الشهيد صاحب القدر المجيد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 ابن طاها الأكرمِ الحسين الأوحدَ عنه جاءنا أحمدَ الحسين الأوحدَ عنه جاءنا أحمدَ عنه نص بمسندَ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 في المشاهد مجملي الحسين بن البتول من عظام طه الرسول الحسين بن البتول من عظام طه الرسول حبه عين الوصول فهو عصر طيب